Израицка е, приятели, аз съм MonsterBG и добре ще в, в видео на Майнкрафт! Но трябва да спечелим играта на един чън. На този чънк има всяка една дименсия или както ще го наречете, има си го Стронгхолда, има си го недера. Може да има Майншафт, никой не знае. Всичките роди ги има тук. Абсолютно всичко, което ти трябва за спийдър, го има на ето този един чънк. Но преди да започнем, естествено, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанка, за да не изпускате стеждите, бизони на тази игра. Индустриктните игри, ги качваме също така. Пръснете лайк бутона в подкрепа на да BGDO и така показва, че искате още на тази игра. Сега. Добре, да го сложим на ден и да започваме. Окей, okay, първо нека си вземем тези дърва, които имаме. Няма да ги крадем всичките, защото не са ни от. А, не са ни много нужни. Но. Това поле ще трябва да го разширим, защото не съм сигурен колко от повече ще станат тези прасети и... животните. Окей, okay, сега си правиме. Крафтинг тейбла... и пръчките. О, не, чакай, чакай, чакай. Трябва да внимавам, защото могат да ме бутнат във войда. Това не е нещо, което искаме. А, добре. Нека започнем с убиването на животните. Ааа, много са. Очакай. Окей, добре. Нека вземем този торч. Ам, о, окей, ето го рънят рънити портал. О, о, добре. Ефективност две на златна лопатка. Но чепалка. Три обсидиан. Добре, колкото го напълним, ето тука. Мисля, че високо е толкова. Съм сигурен, че можеш да запалиш недър портала с... А, ...такъв обсидин, но... Ще го видим. Нека го оставим тук и да започнем да копаем надолу. Знаете ли кое всъщност е хубаво? А, когато копаем надолу, ще можем да виждаме какви роди има тука по край на... ...чунка. Можем да си вземем повечето роди много по-лесно, отколкото си мислите. Или можем просто да пътуваме с водата. Ето, готови сме. Добре, сега. Окей, okay, поне можем да се върнем горе. Имам преди рани още дърво. Нека си вземе цялото ето това дърво. Тук поръжа да се спълнват животни, това е хубаво, защото си имаме храна. Добре, сега слизаме надолу. Трябваше ми за пръчки. Лош. Добре, не съм играл от доста дълго време, като цяло. Добре, тук имаме достатъчно айран. Тъй, че надявам се да сме фул айран поне. Може и диаманти да намерим, кой знае. Окей, има още. Добре, а, няма да се опитваме да обиеме Ендер Dragon -то толкова бързо, защото няма смисъл да бързаме. Можем да си съберем достатъчно неща, да се опнем и чак тогава да го бием. най важното което ще ни трябва са ендер перди за битка с Ender Dragon, защото и това ще бъде на един чанг. И... Можем и да умреме. Никой, никой, не знае. Аз мисля, че съм фулаеран още от тук. Да, точно така и уръжие ще си направя и ще си направя и броня. Добре. Е, тук има още. Ето тук също. Вижте, очаквам да има чак толкова много айрон, защото, нали, един чънг, един чънг ореуд. Ще остава линк за света с един чънг. Долу в ако ви се играе на вас. За мобал го нямам. Това е само за Майнкрафт Java съжалявам. Нямам, нямам как да го направя по другия начин. Окей... Okay. Чакай малко. Сетих се, че... Ако сме на един чънк... И сме на трудност... Нормално... Това означава, че отдолу всичките мобове ще събрани на едно място. Е... е... нищо. Не е фатална. Добре. Траникол. Ни... Тра <съща> Тук има още един. Тук може за малко и да умреме. Кой знае. Добре. Спешно ни трябва дърво. Ще печеме здраво, нямаме много голям извор. Чакай малко. Ого! И е, си много добра техника. Но все пак ни трябват факли. Добре, стойте. Ще направим още една печка, ще се върнем горе, за да си направим истински кол всъщност ще бъде Чарко. Който. Няма как. О, чакайте! Добре. Чувам ги. Ето, къде в дясно може да видите какви са звуците, ако не ви, ако не, ви не ги чувате. Първото, което трябва да си направим еранкирка. По всички изисквания да. Е. <пълък> Човече не съм играл Майнкрафт на български език от толкова дълго време. Докато ни се пече тази храна, ще отидем горе за още дърво, за да може да се изпечем... ...да се изпечем... Ах, храна. Докато ни се пече айрана... ...да... ...земеме да си изпечем и храната, с другата печка. А що да не вземем още? Ето е техниката да не си хъбите брадвата, убивате живот. Критвате. ги... Okay, Окей, убих си Добре. Сега така... И, сме готови. О, чакай, чакай, чакай, чай. Тук имаше вилиджери. Тук имаше вилиджери. Самоубили си. си се от липса на храна. <laughs> Самоубили се от липса на храна. Джизс. Okay, нека си направиме... chest plate... Слагай костюма... Панталонки... бутуши... Така, ето ни е печката за храната. О, чакай, е, свършиха ни дървата за тази печка. Добре. Това ни трябва. И... каска. Бум, full iron. Добре, тук имаме няколко неща, които ще са ниви. Доста нужни. Така си, направим iron magic всеки случай, защото... Кой знае какво може да стане, може да умреме скоро. Между другото имаме и, и доста други Майнкрафт идеи, като видеа, Затова абонирайте се за канала, за да не ги изпускате. Добре, така... Какво може да си направим с петайран? Букет. Добре, трябва да си кача горе, за да водата. Въпросът няма да има хубав път. Прилюпчата умря. Е, нищо. <съща> <съща> <съща> О, чакайте. Щит, щит. Точно така. Щит. За който имам дърво. Доста сме се опнени, това е... Добре. Не трябва още дърво. А! Всичко е наред. Добре, а тук има доста сапинги, защо не сед? Защо не ги посадим? Ей, питайте ме, де. Хайде, е, седим ги. Ена тука, една, мърде. Ена тука, една тука. Една... Мърдай. Една тук... Една тук. Да. Само много време на това дърво, че да не стане проблем. Кто ви сме? Това е готово, това е готово, А добре, имаме достатъчно храна сега, така, и така, сега, време е да влезнем в недъра, според мен. Както си знаех. Чокай. Не, не, не, не, не, не. Добре. Паяка се качи. А... Това ще е малко трудно на. е хитва! Тук паяка го няма. Тук попадаха сумати саплинги. Окей, okay, добре. Трябва ни този обсидиан. Добре. Нека го, нека го, пробваме така, защото не мисля, че имаме друг избор. Това не е изключително нужно за трейдовете, за перели. А, мисля, че тук долу имаше гравел. Чакай. Тук няма гравел. А, ето. Ah non, je joue. 200. Attendez, attendez, attendez, attendez. Non, non, non, non, non, non, non. Чакай! Браааа! Добре. Окей. Влизането ни в недара е малко невъзможно. Защо пък да е чак толкова невъзможно? Добре! Мисля, че влизането ни в недара е готово. Страхме... Не знам какво ще се случи по-точно. Uh... Нека да не се нападаме, море ви Здравейте, пичове. Ооо! Oh, oh. Добре! Окей. Okay. Ако случайно можем да не се бием, това ще бъде наистина много... Добре, защо ме нападаш, братленци? Идей така. нападаме да ли сте? Добре, окей. Okay. Така има Не не не не не не не не добре, добре, добре. Сблезове. Let's go. Прекалено много са. Добре, добре, добре, добре, добре. А! Трябва да взема. Добре. Чакай, чакай, чака. Та ми е на много малко, това не е добре. А! Окей. Okay. Добре, тези... Добре, не са на пауър. Добре, чакай, чакай, на пауър на пауър You have to be careful. не, не, ни да повече близове. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, добре, не, добре, не, дайте, не, дайте, не, дайте, не, нападне, не, не, не, не, не, дейте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 Не, не, не, не, не, защо не паднах тебе, защо не паднах тебе? Извинявай, не, не, не, не, не, това не е добре. Нещата не отиват на добре. А! изгорява ми я е каската. Уф, седен близ. 面的毛口 носим това. Ще се качваме с дърва, нямаме други избора. Преки, че да вървиш дърва, в на... не е много. Добре, айде, така може да ме бутнат във войдат. Путнаме В ЛАВАТА! Малумния пиглин ме бутна в... Лавата! И това беше всичко за днешното видео на да хора. Надявам се да ви е Ако е така, щупе лайк бутона. Надявам се да ви е харесало. What the hell? What the hell? Защо този пиглин скочи ме бутна? Uh... по-мало ме, по ме на видеото нямаше. Добре, по-мало край на видеото не можеше да има, но както и Надявам се да ви хареса ако така, преснете това и бутълна. И сабонирайте, ще направим втора част на това със сигурност, защото... Ядосах се. Защо ме бутна? <laughs> както и да е. Бабай.